I dag vi påmeldingen til neste års årskonferanse, som er i Oslo. Temaet er «Menneske-miljømarked», og datoene er 18. til 20. juni. Vi har early bird frem til 1. december som meld deg på nå og følg med på programoppdateringer. Jeg ska melde meg på ska du?».